السلام علیکم ویورس میں ہوں راشد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد سلیم یوٹیب یوٹیوب چینل آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ڈائل گیج الائنمنٹ ہمارے پاس سینٹری فیوگل پمپ ہے یہ سات سو کیوبک میٹر اس کا فلو ہے اور یہ ہمارے پاس ڈرائیو ہے موٹر چودہ سو پچاس آر ایم کی ابھی ہم نے اس کی رفلی الائنمنٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے یہ یہ شمز ہیں یہ ابھی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی رفلی طور پہ یہ ہم نے ڈائل لگایا ہوا ہے تو ابھی میں نے یہ جو ڈائل لگایا ہے یہ ریڈیل پوزیشن میں لگا ہوا ہے تو الائنمنٹ کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے اس کو رفلی اس کا یہ اوورلیپ یہاں سے ہم نے گنیا رکھ کے یا کوئی بھی سٹریٹ چیز رکھ کے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو گیب نظر آ رہا ہوگا اس کو بیلنس کرنا ہے इसी तरह हमने ऊपर इसका ओवर लेप बैलेंस करना है ये जब मिलता जुलता हो जाएगा उसके बाद हम डायल लगाएंगे डायल हमने पहले लगानी है रेडियल पोजीशन में ये अभी रेडियल पोजीशन में लगी हुई है डायल के ये जो नोक है इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगाना ये जो अंदर दस पे डिवाइड किया हुआ ना एक मिली ये नीचे होना चाहिए दो तीन या चार के ऊपर प्रेस करके इसको लगाएँगे ये हमारे पास मैक्रोन है ایک ملی کو اس نے دس مائکرون پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کو گھمائیں گے جب اس کی نیڈلز یہ جو گھوم کے جا رہی ہے اوپر کی طرف یہ مائنس میں جا رہی ہے جب یہ مائنس میں جائے گی تو سمجھ لیں آپ کا گیپ بڑھ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ موٹر ادھر کو چلے گی اس سائڈ کو جائے گی تو یہ ہم جیک بولڈ ہیں یہاں سے ہم اس کو پش کریں گے تو ہماری موٹر उधर चल जाएगी और ये जो रीडिंग है हमारी ये बैलेंस हो जाएगी ये जो डाइल गेज हमने लगाया हुआ है ये हमने फिक्स पार्ट के ऊपर लगाना है यहाँ पे ये हमारे पास फिक्स था यह अलाइन हुआ हुआ है यह है सेंट्रिक फूगल ये अलाइन है हाँ और एक चीज़ आपको बताता चलू हमने मोडिफिकेशन की है इसके अंदर रबड़ के पैड लगाए हैं ऑब्जर्वेशन इसकी जो वाइब्रेशन है ना उसको ऑब्जर्व करने के लिए ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन अगर होती भी है تو یہ جو پیڈ ہیں یہ جذب کرتے جائیں گے اس کو امپیکٹ کو یہ ہم نے چھ پیڈ لگائے ہوئے ہیں ایک دو تین تین اس طرف ہے ریڈیل کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ابھی ہم نے چیک کرنی ہے ایکزیل ایکزیل کے لیے ہم ڈائل گیج کی پوزیشن چینج کریں گے ابھی میں نے ڈائل گیج کی پوزیشن چینج کر دیا ہے ابھی یہ ہمارے پاس ایکزیل پوزیشن میں آ گیا ہے ابھی ایکزل میں ہم اس کو گھما کے چیک کریں گے یہ جو ہمارا ایکسیز یہ زیرو ریفرینس لیں گے اس کو ٹاپ والا یہاں سے ٹاپ والا زیرو ریفرینس لیں گے اس کو گھمائیں گے اینٹی کلوک گھمائیں گے یہ دیکھیں یہ کس طرف جا رہی ہے مائنس میں مائنس میں جائے گی تو اس کی ریڈنگ جو ہے یہ الٹی گھومنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب گیپ ادھر کم ہے اب اس کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں یہ ادھر بھی مینس میں گئی ہے تو اس کا گیپ کم ہے اس گیپ کو ہم زیادہ کریں گے اس کے گیپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ جیک بورڈ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہم نے جیک بورڈ لگائے ہوئے ہیں اسے ہم ایڈجسٹ کریں گے تو ہماری جو ریڈنگ ہے ڈائل گیج کی وہ 0.02 होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड है अगर 0.03 आ जाती है वेल एंड गुड ज़ीरो आ जाती तो कोई मसला नहीं ठीक है चल जाएगी आपके जो ऑबरेशन है वो कम हो जाएगी और टम्परेचर नॉर्मल होगा इसकी जो लाइफ है एकमेंट की वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं इन शेक्सट वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़